Awak dia jadi guest request Uish Siapa bagi star tu Siapa bagi star tu Tarmizi Terbaik bos Terbaik bosku. Terima kasih bos First time dapat star ni Ha pertama <coughs> Yeay Yeay Okay <laughs> Terima kasih bos So ni first time Terima kasih Tarmizi Ha ni first time Yassin dapat So inilah feeling kot Orang bagi star kan bang ya, eh ni first time Facebook Yasimron dapat semalam dapat notification kata boleh dapat star kalau buat live. So Yasim nak try dan Alhamdulillah tamu easy orang tamu terima kasih bos bagi star sat. Tu screenshot sikit. Ha. Sat dia besalah dia apa? Jakun sikit jakun sikit first time dapat star. Okey. Sat nak baca komen ni. Macam mana nak baca komen? Kat feed aduh tak boleh baca komen lah